Фундамент під флагшток у сквері «Юних героїв» вже готовий. На цій металевій шпилі встановлюватимуть конструкції. «На даний момент даний час виконується зворотна засипка і роботи, пов'язані з благоустроєм. Тобто виконуватимемо облаштування підпорних стінок. Готуємось до встановлення конструкції. Найближчого тижня за планом конструкція буде на місці. Розпочнемо її встановлення». Виготовлення конструкції флагштоку та його складання на монтажі буде виконується з трьох з трьох секцій довжиною по близько 24 метри кожна сумарна висота флагштоку буде становити два дещо більше метрів конструкції флагштоку неординарне замовлення для заводу океан говорить головний технолог підприємства іван сімотінков втім строки виконання навіть скоротили усі зварювальні складальні роботи завершено ми наразі виконуємо фарбування металоконструкцій. Фарбування згідно проєкту виконується у три шари. Перший шар, другий шар та третій декоративний шар. Протягом цього тижня конструкції флагштоку доставлять до скверу юних героїв. Вартість благоустрою та встановлення конструкцій понад 13 мільйонів гривень. 13 мільйонів – це всі роботи, пов'язані з встановленням флагштоку. Це і фундамент, і палі, і земляні роботи, і влаштування підпірних стін, і благоустрій – близько півтори тисячі квадратних метрів тотуарної плитки, і бетонування – близько тисячі квадратних метрів, і підсвічування прапора, і підсвічування самої площі. Близько 5 мільйонів гривень залучать із обласного бюджету. Також 5 мільйонів гривень виділяють із міського бюджету. Та ще 5 мільйонів гривень виділила держава. Ціна роботи від заводу «Океан» – 3 мільйони 50 тисяч гривень. З цієї суми буде сплачено податків – близько 800 тисяч гривень. Таких самих розмірів флагшток та прапор, а саме висота 72 метри та розміри полотна 12 на 18 метрів були встановлені у Дніпрі у 2018 році. Валентина Гурова, Євген Сержук, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.